السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة موعد المباريات نحييكم ونسعد بصحبتكم في هذا الفيديو للتعرف على موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش والقنوات الناقلة للمباراة فتابعونا ولا تنسوا دعم الفيديو باللايك والشير والاشتراك بالقناة حيث سيواجه نادي سيراميكا كليوباترا النظيرة وطلائع الجيش في اطار منافسات الاسبوع ال 32 من منافسات الدوري المصري ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر براسيه 36 نقطه بينما يحتل طلائع الجيش المركز الخامس براسيه 49 نقطه ومن المقرر ان تقام مباراه سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش في يوم الاثنين القادم الموافق 22 اغسطس او 22/8/2022 في تمام الساعه 5:30 مساء بتوقيت القاهره وال والنص بتوقيت مكه المكرمه وسوف تكون قناه اون تايم سبورت بنقل المباراه على الهواء مباشره كل الامان الطيب لحضراتكم حضراتكم ومشاهده ممتعه وما تنسوش بقى يا شباب تعملوا الفيديو بلايك والاشتراك بالقناه وشكرا لحسن والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته